ahojte takže dnes tu máme znova útorok a ja som pre vás pripravila takýto videonávod taký krátky čiastkový ako robím, ako robím vždy a Ukážem vám, ako sa pletie táto časť, aby tu vzniklo toto okno, toto okienko, aj ako sa, pletú, ako sa pletie taký kúsok tohoto košika. Niečo budete vidieť priamo v YouTube a potom pokračovanie videa bude u mňa na blogu keď si zadáte e-mail. No a ja zatiaľ domalujem tento košiček. Ahojte. Zoberte si Šénu, majte ju namočenú a teraz vám stačí si ju takto navliecť. Toto je najrychlejší spôsob, keď budete prevliekať ten jeden koniec a tak toho budete vedieť potiahnuť. Záleží na tom, aby tá šéna nebola veľmi mokrá, aby bola tak akurát jemne mokrá. Vtedy sa bude ľahšie... Čahať. Keď je mokrá, moc mokrá, tak vtedy sa ťahá horšie, ale dá sa. dá sa. No a teraz, keď vidíte v ľavej ruke, si pridržam tú šénu o tú osnovu, aby sa mi neposunula. A takisto teraz znova, keď sa zameriate na ľavú ruku. Ja viem, že väčšinou sa každý pozera na to, čo sa hýbe, ale keď sa pozriete na ten prostredník ľavej ruky, tak tam mám prichytené prichytenú šénu od tú vnútornú stranu. Aj teraz celou ľavou rukou pridržám ukazovakom o tú hrubú osnovu tú šénu, aby sa mi nepohla a aby zostala opretá z vnútornej strany toho ľavého rohu. A znova takto si ju prestrčím a ľavou rukou pridržám o osnovy, pretože ak to nebudete pridržať, tak sa vám to pohne. A ešte stále si teraz kontrolujem, či je opretá tá šéna o ten roh. Vidíte, tým prstom si to tam pritlačam. Ak by to tak nebolo, tak to tam posuniem, povolím a potiahnem to tam, aby ten roh bol opretý zvnútra. A zase ľavou rukou veľmi silno pridržam. Silno, no netreba to nejak veľmi silno, ale teda pridržam to, aby sa mi tá šéna tým pletením nepohla, pretože... Každým tým potiahnutím šény sa to môže o štvrtinku milimetrika posunúť a tým pádom sa môže oddialiť a vznikne vám tam zvnútra oblúk. Väčší oblúk, ako, keď, ako keď, by ste, keď to tam pritlačate. On tam je taký mierny oblúk, ale není až taký veľký. Takže vždy treba dať pozor, aby tá šéna v tom rohu bola zvnútra opretá. Môžete plieť aj takto, že budete prestrkovať ten koniec. No a len takto vlastne pred jedna, za jedna preručkujete šenou z jednej strany na druhú. Naspäť. Šena bola namočená dobre, ale potom ju tak ťahám von z... Z tej vody, že ju už mícham medzi ukazovakom a palcom e, druhej ruky. Lávou treba ťahám a právej ruke mám tú šenu a potiahnem ju z tej vody tak, aby, aby som ju vyžmichala. Tu nám zase vyšiel vnútorný roh. Takže znova. Pr vidíte, láva ruka. Podržím. Presuniem dnu von. No a teraz, aby sme neplietli rubom tej šény, vo videoknihe máte rozpísanú šénu, čo je rubo, čo je líco. A teraz, ako vidíte, otočíte šénu, aby tou plochou stranou sa obtočila okolo Okolo tej pevnej osnovy, dám si troška tú podložku nabok, musíte zachovať to otočenie rovnako, ako sú tie ostatné, tie nižšie, aby ste to mali správne, aby sa vám jedny netočili vrchom dole a druhé vrch, no, opačne. Obtočiť jedenkrát. A ideme naspäť. Takže znova oblúkovou časťou šény pletiete tak, že je zvonka a zvnútra košika je tá plochá strana. Plochá časť šény. Potiahnete. Vyrovnáte. Vždy opatrne, aby ste si aby ste si tú šénu nezlomili pri tom prepletaní. Pritlačíte dole, skontrolujete otočenie a ja si znova prisuniem podložku a kompletne prepletiem z tohoto rohu, pred jedna, za jedna, až na tú stranu, kde sme začínali. Tento košiček, ako vidíte, má modré dno, bude modrý, celý. A ten, čo je pod ním prírodný, ten bude oranžový. Dovnútra, von. Dovnútra, von. Ešte zatiaľ vyšope, e nemám tieto farby. Mala som ich. Mám ich tu fyzicky v dielni, ale už mám popísané po flaškách farby, aby som to videla. Neplánovala som ich nejak predávať. Ale kto mi napíše... Do správy k objednávke, že tie farby niektoré chce, tak sa viem dohodnúť a viem ich urobiť a potom ich objednam raz na raz, aby, bol, aby bol, bolo z každej takejto peknej farby. Veľmi pekné sú tie farby, sú veľmi pekne živé. Krásna jasná žltá, krásna jasná oranžová. Zelené sú tri druhy, aj trávová zelená zelená a vianočná zelená. Len nesmú mať potom kontakt s vodou, lebo púšťajú. Ja budem potom tieto košičky aj lakovať, aby boli pevné. Takže ďalšia strana je za nami a idem teraz na tam, kde som začínala. No a už sme tuto pri konci. Ak chcete toto video vidieť celé, tak si potom len kliknite na video na link pod videom a tam budete mať pokračovanie na mojom blogu. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi za like, video zdieľajte alebo napíšte komentár. Ak ešte neste prihlásení k odberom, tak sa prihlaste teraz, tuto dole. A ja vám každý útorok pošlem nové návodové video do pletenia.